В акції взяли участь 40 осіб – представники громадських організацій, волонтери та містяни. Керівниця громадської організації «Вірю в Україну» Жанета Малярова каже, ці сітки для захисників 72-ї бригади та підрозділу «Чорні запорожці». «У нас стандартна довжина це 6 на 8. Це сітки, які покривають великі гармати, тому вони мають великий-великий попит в армії. І закази у нас не зміншуються, незважаючи на те, що роки спливають, а сітки дуже потрібні. За всі роки більше 700 -сот сіток. Все починається з закупівлі основи сітки. Ми в одному місці в Харкові вже кілька років закупаємо стрічки. Це дуже-дуже серйозна справа, тому що ви ж бачите, що ми працюємо камуфляжем. Є така майстерня, яка шиє солдатський одяг, і ми у них забираємо всі-всі залишки до маленької стрічечки, потім обрамляємо, ріжемо. Взагалі будь-яка допомога а, тут з мирного міста а, нашим хлопцям – це класно, це добре. І другий момент – це популяризація патріотичної думки, тому що люди просто з вулиці долучаються, вони вкладають свій внесок в перемогу. Долучилося до платіння маскувальних сіток у парку перемоги запоріжанка Марія та Олександра. Мені здається такі речі. Мені здається, такі речі можна було б друкувати на 3D-принтері. Просто це займає багато часу і силу людей. Ну, в принципі, ймовірно, це можна було б якось раціональніше робити. Процес зовсім легкий, я прийшла вперше, ну, швидко включилася, подивилася, як роблять інші, а, а бачила давно, що проходять такі заходи, але мене не складалося якось із часом і місцем, не складалося, аби туди потрапити, а сьогодні якраз це склалося. Я побачила серед знайомих там в теробороні, що сьогодні проходить такий захід і я вважаю, що такі заходи потрібні, тому що ну, те, що ми робимо, ми платимо маскувальну сітку, це, ну, Ну, найменша допомога, яку взагалі ми можемо зробити для людей, які для нас роблять максимум свій». Маскувальні сітки запорізькі волонтери платуть двічі-тричі на тиждень, каже Жанета Малярова. Готові відправляють на фронт поштою. Наступного разу маскувальні сітки пластимуть у суботу 24 липня у сквері прикордонників.